Puc veure les qualificacions dels meus alumnes. Cada aula virtual compta amb el seu propi llibre de qualificacions. El llibre de Qualificacions recull totes les qualificacions de les activitats avaluables que hagis plantejat als estudiants del teu curs. Per defecte, les qualificacions estan ocultes fins que el docent les mostri als estudiants. T'has de dirigir a les preferències de l'aula. I a l'apartat "Aparença", cambiar l'estat de mostra llibre de qualificacions als estudiants, així. Sí. Ara, els teus estudiants poden consultar les seves qualificacions. Per accedir-hi, ho pots fer directament des de la capsa de navegació fent clic sobre Qualificacions. Et trobes situat a la pestanya Visualització a l'informe de qualificador. Aquí trobaràs les qualificacions de tots els teus estudiants, on cada filera és un alumne i cada columna una activitat avaluable, qualificada o no. A l'altre extrem trobem l'informe d'usuari, on podem visualitzar les qualificacions tal com ho farà l'estudiant. A més a més, podem filtrar les dades i buscar les qualificacions d'un usuari en concret. També tens l'opció d'establir diferents pesos a cadascuna de les activitats, que es tindran en compte en el càlcul de la qualificació final de l'assignatura. Això es fa des de la pestanya Categories i elements, de la configuració del llibre de qualificacions. Escollim l'activitat avaluable i li donem el pes segons el nostre criteri de rellevància de les activitats. Et un exemple de configuració de les qualificacions. 60% pràctiques, amb dues activitats i un 40% les proves una d'un 10% i l'altra de 90%. Ens dirigim a Qualificacions i accedim a Categories i elements. Primer de tot, afegirem les dues categories i els seus pesos. Pots fer-ho a una escala de 10 o 100, tot i que t'aconsellem fer-ho sobre 10. Quan dues activitats tenen el mateix pes, ho pots indicar amb un 50% cada una o amb un 1, ja que el que volem indicar és el pes relatiu dins de la categoria. Recorda des els canvis perquè es faci efectiu. Finalment, si no vols que algun element ho vegin els alumnes, ho pots ocultar fent clic a Editar i Ocultar. D'aquesta manera, l'alumna no ho veurà a les seves qualificacions. Pots comprovar-ho anant a Informe d'usuari i escollir l'alumna i comprovar què veu l'estudiant.